Ako biste na vaš e-kolegi dodali natpis, gore desno kliknite na omogući izmen. U sekciji ili temi u kojoj želite dodati natpis kliknite na dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku dodajte aktivnost ili resurs, s lijeve strane pronađite natpis, on je pri dnu, i dolje skroz na dnu kliknite na dodajte. Ja sam upute koje želim staviti u ovaj natpis već napravio prije, ovdje ću ih samo dodatno urediti. Bitno je da e, natpisom možete reći studentima što recimo trebaju napraviti e, ili možete im pojasniti kojim redom nešto trebaju napraviti. Može to biti nekakva manja slika ili nekakav video, bilo što, što želite postaviti direktno na naslovnicu. Kada ste završili uređivanjem tog teksta koji sadrži e, vaš nadpis, klik dolje na dnu, na pohrani i vrati se na stranicu kolegi. Natpis je sada na trećem mjestu u ovoj temi, ja ga želim postaviti na prvo, kliknem i prenesem ga na prvo mjesto. Kliknem potom na onemogući izmjene kako bih vidio kako to izgleda. I to je to.